جن اسلامی پیشوار نے کوشش مسبت نے وہ مدد کرتے ہیں قتل کرتے ہیں جان اور اس دنیا کے سارے دنیا ساری دنیا شر کی بنیاد سمجھ آ جانی مختصر سرجانا داڈرن جم جان سمجھنا بہت اور بہت ہی صرف اور صرف اللہ والے بھی اک سمجھ لوگ اللہ والا لوگ صاحب وہ بھی اس جہان سمجھ سکتے ہیں تھی دیکھ رہے ہو اور میرا مخاطب بھی وہ بندہ جس کے دلانی خالی صرف ڈر نہیں درتے میرا مخاطب نہیں ایسے بے احمد کلام کرنی اپنے وقت کا زیادہ دو کا درد ہو وہ میرا مخاطب ہے انہوں اللہ دے س... اللہ تعالی دے کرم بدلنا تے جی دنیا نہیں سمجھ آتی پولیسوں شانہ وہ براؤن آ رہے. انہوں سمجھے. لیکن انہوں کے مقابلے جڑے گا سمجھنا چاہے گا وہ تم آ جائے گا दुनिया یہ دنیا دن بر اس جہان چکھ کھول کے چلن والا بندہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ دنیا دن ب دن پریتی اور بد رہی ہے ویسے بیٹھ کے گل گل رہے سن یار کچھ دوست کہہ رہے سن جی فلاں صاحب نے گیا کہ کفر دی آگ بڑھ رہی اور ہر کوئی تو اپنی توفیق طاقت دے مطابق پانی رہا ہے اپنی توقت تو مطابق کٹی پا مار کے سٹ گی لیکن یہ حقیقت نہیں یاد رکھا میری گل جی دس جی اگ بجھا ہوگ بن رہی ہوتا کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑھے تو ہو تی تیز ہونی چاہیے ہو چاہی تی ہو چاہی تی ہو بجائے دی. ہر بندہ مشاغ کر رہے تیز ہو رہی تو پھر تجزیہ غلط کیتا. اندازہ صحیح نہیں کیتا. حقیقت یہ آ کہ ہر جن بھی رابر پیشوا اس قوم کو ٹکرے نے وہ بجائے اس نے کہ پیپا پانی نہ سٹ دے اگ پٹرول کا سوڑنے. اگر دگر ان کو یہ سمجھے کہ یہ پیپا میں پانی نہ پایا ہے لیکن ہے پٹرول تو وہ سمجھ کا قصور ہے اگ نہیں بجے گی اگ نے کمی نہیں آئے گی پھر اگ بھیا کتنے اگ نے بدنا ہی بدنے ہاں خدا بادی طرف اگر پکڑ نہ آئے میرے بولی ہونے کی وجہ ہو چلو بولا نہیں وہ نہ پوشنا لیکن جسے بھی کسی پٹرول پانے اگ تیل دوستوں زمانے کے حالات بتا رہے ہیں پانی کوئی نہیں پا رہا پٹرول ہی سٹ رہا کئی جان بچ کے سٹ رہے کئی بھل دے نے سمجھ سمجھتے پانی کیوں آ کے شکلے پٹرول اب تیز ہو گئی ہوں بھولا پنافق پٹرول پانی کہہ کے سڈنا یہ سارا میرے موضوع کھول